Moi! Tämän videon aiheena on projektin kestävyys. Keskityn tässä videossa erityisesti kahteen kestävän hallinnan ulottuvuuteen. Kestävyysprojekteissa ja kestävyysprojekteina. Määrittelen ja erottelen nämä kaksi ulottuvuutta, tunnistan näiden keskeisiä ominaisuuksia ja lopuksi lyhyesti pohdin näiden välistä yhteyttä. Toisessa tämän videosarjan videoissa Tuomas Ahola selitti, miksi projektien kestävyys on tärkeää ja mitä kolmoistilin päätös pitää sisällään. Otetaanpa lyhyt kertaus näistä asioista ja siirrytään sitten tämän videon pääsisältöihin. Projektin tarkoituksena on suunnitella, ennustaa ja saavuttaa tulevaisuuden tila, joka poikki alkuperäisestä tilasta. Projektit ovat siis fundamentaalisesti muutoksen aikaansaajia esimerkiksi organisaation tai yhteiskunnan kontekstissa. Organisaatioiden ja yhteiskuntien kestävyys puolestaan saavutetaan erilaisten muutoksen kautta. Nämä asiat yhdistämällä voidaan siis todeta, että projektit ovat keskeinen organisoinnin muoto, joka ajaa kestävää kehitystä eteenpäin. Näin ollen siis projektin hallinnalla on merkittävä rooli yhteiskuntien, organisaatioiden ja yksilöiden kestävyydessä. Pohditaanpa seuraavaksi miten. Tässä Stacey Gaffin kehittämässä jaksollisessa järjestelmässä on kuvattuna kansainvälisen projektinhallinnan yhdistyksen IPMAN projektinhallinnan osaamisen elementit. Järjestelmä kuvaa 46 eri elementtiä, jotka projektipäälliköiden ja tiimien tulee hallita hyvin, jotta projektit saadaan maaliin menestyksekkäästi. Keskellä olevat tekniset elementit liittyvät tyypilliseen insinöörimäiseen projektinhallintaan, jolla on pitkä historia teknisessä ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja suunnitelmien tehokkaassa toteutuksessa. Näiden elementtien hallitseminen on minkä tahansa projektin menestyksekkään hallinnan lähtökohta. Järjestelmän oikeassa reunassa on niin kutsutut käyttäytymiseen liittyvät elementit, jotka painottavat projektinhallinnan niin kutsuttuja pehmeitä ja ihmiskeskeisiä johtamistaitoja. Projektinhallinnan tutkimus on osoittanut, että tekniset elementit eivät ole yksin riittäviä, vaan menestyksekäs projektinhallinta vaatii myös ihmisten sujuvaa johtamista, sillä valtaosa projektityöstä on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen koordinoimista. Vasemmalla puolella taulukossa on kontekstuaaliset elementit. Nämä elementit nostavat esille sen, että kaikki projektit ovat sidoksissa useisiin eri konteksteihin samanaikaisesti. Eri kontekstit vaikuttavat projektin suunnitteluun ja toteutukseen, esimerkiksi asettamalla vaatimuksia, rajoituksia ja tarpeita. Herää mielenkiintoinen kysymys, mitkä näistä elementeistä liittyvät kestävyyteen ja miksi. Voit pysäyttää videon ja pohtia rauhassa. Kun olet valmis, niin jatka videon katsomista. Jos lähestymme näitä elementtejä kolmoistilinpäätöksen näkökulmasta, voimme melko helposti tunnistaa esimerkiksi, että elementti IP, intressiryhmät, liittyy projektin sidosryhmiin ja täten sosiaaliseen kestävyyteen. Voimme myös tunnistaa esimerkiksi, että elementti C, kustannusten rahoitus, liittyy projektin taloudelliseen kestävyyteen. Voimme lisäksi tulkita, että elementti SD, laajuus ja toimitettavat lopputuotteet, voi liittyä projektin ympäristölliseen kestävyyteen. Asia ei ole ehkä näin yksinkertainen, vaan käytännössä kaikki nämä elementit voivat liittyä kestävyyteen. Mutta tämä riippuu osin siitä, miten määrittelemme kestävän projektinhallinnan. On olemassa laaja kirjo erilaisia määritelmiä kestävälle projektinhallinnalle. Yhteistä monen näistä määritelmistä on se, että ne painottavat projektin kestävän lopputuotteen aikaansaamista, esimerkiksi kolmoistelin päätöksen näkökulmasta. Roland Garey ja kollegat tekivät seuraavan johtopäätöksen empiirisessä tapaustutkimuksessaan koskien projektin hallinnan ja kestävän kehityksen periaatteiden välistä suhdetta. Kolmoistilin päätöksen viitekehys käsittelee hyvin yksityiskohtaisesti kestävyyden ydintä ja on todennäköisesti riittävä arvioimaan projektin lopputuotteiden kestävyyttä. Mutta viitekehys ei välttämättä ole riittävä kattamaan kestävyyden integroimista projektin prosesseihin ja hallintaan. Toisin sanoen projektin lopputuotteen aikaansaava prosessi ja toimitus ovat myös keskeisiä kestävyyden näkökulmasta. Tämä kahtiako prosessiin ja lopputuotteeseen voidaan määritellä vastavasti kestävyyteen projekteissa ja kestävyyteen projekteina. Nämä ovat kaksi kestävän projektin hallinnan ulottuvuutta. Tarkastellaan seuraavaksi näitä kahta ulottuvuutta hieman tarkemmin. Kestävyysprojekteissa kattaa ne projektin prosessit, jotka huomioivat ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset kestävyysasiat projektin elinkaaren aikana. Kestävyysprojekteina puolestaan kattaa ne asiat, jotka liittyvät projektin lopputuotteen ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kestävyysvaikutuksiin. Katsotaan seuraavaksi ihan konkreettisia esimerkkejä. Tässä on lista yleisiä esimerkkejä liittyen kestäviin projektinhallinnan prosesseihin. Ensimmäisenä listassa on kestävyyteen liittyvät menestyskriteerit ja tavoitteet. Nämä voivat olla perusta kestävän projektinhallinnan prosessien suunnittelulle. Tämänkaltaiset kriteerit ja tavoitteet voidaan johtaa esimerkiksi YK on kestävän kehityksen tavoitteesta projektin konteksti huomioiden. Kuten olet jo varmaan huomannut, Listan esimerkit liittyvät päätöksen viitekehyksen eri ulottuvuuksiin. Esimerkiksi kestävä hankinta ja vastuulliset toimitusketjun käytänteet liittyvät sosiaaliseen kestävyyteen. Nämä voivat esimerkiksi tarkoittaa sitä, että rakennusyhtiö tarjoaa urakoita vain sellaisille aliurakoitsijoille, jotka maksavat veronsa asianmukaisesti ja maksavat oikeudenmukaisen palkkion työntekijöilleen. Toinen esimerkki liittyen sosiaaliseen kestävyyteen on terveyden ja turvallisuuden periaatteet ja työskentelystandardit. Nämä voivat esimerkiksi liittyä turvallisiin ja terveyslainsäädännön mukaisiin työskentelyolosuhteisiin teollisen projektin työmaalla tai siihen, että projektin työntekijöiltä ei vaadita liikaa ylitöitä ainakaan ilman asianmukaista korvausta. Ympäristön vaikuttavuusarviointi on esimerkki liittyen ympäristölliseen kestävyyteen. Tämä arviointi auttaa määrittämään esimerkiksi ydinvoimaprojektin ympäristöllisen toteuttamiskelpoisuuden ja sellaiset teknologiset ratkaisut, jotka täyttävät ympäristöstandardit. Nämä teknologiset ratkaisut muuten voivat liittyä kestävyyden innovaatioihin ja innovointiin. Esimerkiksi teolliset projektit voivat olla eräänlaisia alustoja kestävyyteen liittyen innovaatioiden kehittämisessä, kuten uusien kestävien teknologioiden, käytänteiden ja materiaalien. Kestävät projektien liiketoimintamallit puolestaan liittyvät taloudelliseen kestävyyteen. Nämä voivat Esimerkiksi olla rahoitusmalleja julkisessa rakentamisessa, jotka eivät kuluta liikaa veronmaksajan rahoja tai julkisen sektorin resursseja, vaan hyödyntävät muita rahoitusmuotoja, kuten yksityisen sektorin investointeja ja tulevaisuuden käyttäjien maksuja. Kustannushyötyanalyysi voi auttaa määrittelemään projektin taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden, mutta myös sosiaalisen ja ympäristöllisen, riippuen siitä, mitä kaikkia analyysiin sisällytetään. Toisin sanoen, osa näistä esimerkkeistä voi liittyä useampaan kolmoistilinpäätöksen viitekehyksen ulottuvuuteen. Katsotaan seuraavaksi listaa yleisistä esimerkeistä liittyen projektin kestävään lopputuotteeseen. Myös nämä esimerkit liittyvät päätöksen viitekehyksen eri ulottuvuuksiin. Esimerkiksi puhtaat puhtaa teknologiat ja ympäristöllinen design liittyvät ympäristölliseen kestävyyteen. Nämä voivat esimerkiksi olla meritollisuuden kontekstissa, Tarkoittaa laivaa, joka hyödyntää uusituvia materiaaleja ja uusituvan energian teknologisia ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia polttoaineita. Lopputuotteen saavutettavuus puolestaan liittyy sosiaaliseen kestävyyteen. Tämä voi olla esimerkiksi kauppakeskus, joka huomioi kaikki mahdolliset saavutettavuus- ja liikkuvuusasiat. Toinen esimerkki on erilaiset sosiaaliset ohjelmat, kuten opetusohjelmat, jotka voivat tarkoittaa vaikka tienrakennushankkeen yhteydessä jatkuvaa liikenneturvallisuuskampanjaa. Kiertotalous ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen ovat esimerkkejä liittyen taloudelliseen kestävyyteen. Esimerkiksi puu, tuhka ja kaarna ovat metsäteollisuudessa sivuvirtoja, joita voidaan käyttää lannoitteena, täyttömaana ja maisemoinnissa kalliin kaatopaikkasijoituksen sijaista, joka parantaa metsäteollisuuden hankkeiden taloudellista tehokkuutta. Tämä esimerkki liittyy myös ympäristölliseen kestävyyteen, sillä puu, tuhka ja kaarna ovat uusiutuvia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennushankkeiden maisemoinnissa. Monet näistä esimerkkeistä siis voivat liittyä useampaan päätöksen viitekehyksen ulottuvuuteen. Katsotaan vielä tosielämän esimerkkiä Montes del Plata sellutedesprojektia Lounais Uruguessa sijaitseva Montes del Platan eukalyptussellutehdas on yhteisyritys Pohjoismaalaisen Stura Enson ja Chileläisen selluyritys Araukon kanssa. Montes del Platan tehdas omistaa 190 000 hehtaaria maata ja vuokraa 56 ja 500 hehtaaria. Tehdas myös syöttää Uruguayn sähköverkkoon energiansa noin 500 gigawattituntia vuodessa. Stura Enso on julkaissut tämän projektin yksityiskohtia heidän maailmanlaajuisessa aikakauslehdessään, joka käsittelee heidän vastuullisuuttansa ja sidosryhmiään. On tietysti hyvä aina muistaa käyttää tervettä, kriittistä ajattelua, kun lukee yritysten omia vastuullisuusraportteja. Joka tapauksessa kyseinen aikakauslehti antaa ainakin jonkinlaista näyttöä, että Stuura, Enso ja Arauko hyödynsivät useita kestäviä Projektinhannan prosesseja. Lehtiartikkeli esimerkiksi nostaisin seuraavaa. Meidän työmme alkoi yhden konsulttiyrityksen suurella ympäristön ja yhteiskunnallisten asioiden vaikuttavuusanalyysillä. Analyysin löydökset muodostavat nyt pohjan meidän työlemme kestävyystyöryhmässä. Lehtiartikkelin mukaan Stura Ensolla ja Araukolla oli myös vahva halu palkata paikallista väkeä töihin. Olemme sitoutuneet palkkaamaan niin paljon urugualaisia kuin voimme. Sieltä tulee olemaan tapauksia, joissa meidän on tuotava ihmisiä Uruguan ulkopuolelta, koska heidän erityisosaamisensa ei ole vielä saatavilla tässä maassa. Artikkeli myös korostaa, kuinka Stuura Enso ja Arauko investoivat yhteisön osallistamisen ohjelmaan, jota koordinoi määrätty johtoja. Stuura Enso ja Arauko järjestävät viikoittaisia ja kuukausittaisia tapaamisia yhteisön, paikallisten ihmisten, viranomaisten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Leiden mukaan nämä kestävät projektiohjelman prosessit auttoivat Stuura Ensoa ja Araukoa saavuttamaan kestävämmän projektin lopputuotteen. Esimerkiksi itse tehtaan lisäksi Stuura Enso ja Arauko rakensivat jalkapallokentän paikalliselle ja Moottorivälän jatkeen, johon liittyy myös suuri tietynvallisuuskampanja paikallissa kouluissa, missä lapset saivat heijastimet ja mahdollisesti elintärkeitä oppitunteja. Stura Enso ja Arauko tarjosivat myös paljon erilaisia ohjelmia, kuten opetus- ja kehitysohjelmia paikallisille työntekijöille, yhteisön terveysohjelman ja ohjelman paikallisille yrittäjille. Lisäksi asuntoja lahjoitettiin paikallisille yhteistyössä paikallishallinnon kanssa. Vaikka nämä esimerkit liittyvät valtaosin sosiaaliseen kestävyyteen, antavat ne näyttöä näiden kahden ulottuvuuden välisestä yhteydestä. Toisin sanoen, kestävät projektinhallinnan prosessit ovat keskeinen mekanismi kestävän projektin lopputuotteen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi Montestel Plata-projektissa perustettu vastuullisuustyöryhmä ja yhteisön osallistamisen ohjelma helpottivat vuoropuhelua ja yhteistyötä sidosryhmien ja Stuara Enson ja araukon välillä. Vuoropuhelu ja yhteistyö puolestaan näyttävät olevan keskeinen ja projektin lopputuotteen sosiaaliselle kestävyydelle. Kestävä projektinhallinta näin ollen edellyttää näkökulmaa, joka myös korostuu viimeaikaisessa Silviuksen ja Shipperin systemaattisessa kirjallisuustutkimuksessa, jossa he kehittivät yhdistävän määritelmän kestävälle projektinhallinnalle. Kestävä projektinhallinta on projektin toimituksen ja tukiprosessien suunnittelu, seuranta ja hallinta, joka huomioi projektin, resurssien, prosessien ja toimitettavien tuotteiden ja vaikutusten ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat, ja jonka pyrkimyksenä on realisoida hyötyjä sidosryhmille läpinäkyvällä, reilulla ja eettisellä tavalla, pitää sisällään ennakoivan sidosryhmien osallistumisen. Videon lopuksi haluan vielä tiivistää keskeiset johtopäätökset. 1. Projektit ovat merkittävä muutoksen väline kohti kestäviä yhteiskuntia. 2. Kestävä projektinhallinta voidaan jakaa kestäviin projektinhallinnan prosesseihin ja kestävään projektin lopputuotteeseen. 3. Kestävien projektinhallinnan prosessien ja projektin kestävän lopputuotteen sisällöt ovat kontekstuaalisia ja liittyvät yhteen tai useampaan kolmeustilin päätöksen viitekehyksen ulottuvuuksista. 4. Kestävä projektinhallinta edellyttää elinkaaren näkökulmaa, jossa kestävät projektinhallinnan prosessit ovat keskeinen mekanismi projektin kestävän lopputuotteen aikaansaamiseksi. Mikäli olet kiinnostunut oppimaan lisää projektien kestävyydestä, olen listannut tälle kalvolle aiheeseen liittyvää lukumateriaalia. Kiitos katsomisesta ja nähdään jälleen seuraavassa videossa.